Μου, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, καθώ με το καλό η πανδημία τελειώνει πια και θα πρέπει με ταχύτητα να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Ξέρω το ενδιαφέρον, γιατί είναι γνωστό και νομίζω ότι έχει επιδεδοθεί πολλαπλώ με την εξαγγελία αλλά και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία προφανώ χρειάζονται. Την στήριξη και την κατεύθυνση τη κεντρική κυβέρνηση. Αγαπητοί, λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται. Πολύ τη συνεργασία τη τοπική αυτοδιοίκηση, με μεγάλη χαρά σε υποδέχομαι σήμερα εδώ για να μιλήσει για τα δικά σου σχέδια για την επόμενη μέρα τη Θεσσαλονίκη. Ή για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Βγαίνουμε, πιστεύω, από ένα τούνελ όπου ταλοπορήθηκε χώρα μα, απο ενα τουνελ οπου και η πόλη μα. Δώσαμε νικηφόρα αυτή τη μάχη. Αλλά όλο αυτό το διάστημα και εσύ, και η κυβέρνηση και εμεί δουλέψαμε ούτως ώστε να αποδέξουμε κάποιου καρπού. Δεν ήταν ένα χαμένο διάστημα, ήταν ένα διάστημα δουλειά και Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία που έχει εκεί για την πόλη για να γίνουν κάποια πράγματα, ακριβώ αυτό ήρθα, Να ανοίξουμε τα σχέδια, να δούμε τι συμβαίνει, τι πρέπει να συμβεί, πού μπορούμε να τρέξουμε, ούτω ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, οι φορεί τη πόλη να νιώσουν ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της συλλογική προσπάθειας και η μας να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που όλοι θέλουμε, όλοι το ευχόμαστε και σιγά σιγά πρέπει να το βλέπουμε να ειλοποιείται. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την χώρα, καθώς πια μετά από πολλούς μήνες είμαστε στην ευχάριστη θέση να μειώσουμε σημαντικά τους περιορισμού στην κίνηση των πολιτών και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δώσουμε την δυνατότητα να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο των ζωών τους, να κινηθεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει με την απαραίτητη προσοχή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου τα κρούσματα μειώνονται σημαντικά, οι εμβολιασμοί προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Τα self-test μαζί μου με τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι γνωρίζοντας πέρα ότι είναι αφορείς τη νόσου μπορούν να αυτοπεριορίζονται και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διασπορά του COVID με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, απαιτείται προσοχή και τήρηση των λίγων, πλην όμως απαραίτητων μέτρων, τα οποία θα παραμείνουν σε ε, ισχύ, Έωθω του χτίσουμε ε, οριστικό εθνικό ε, τύπο ε, ανοσία στην πατρίδα μα. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλη την Ελλάδα, ισχύει προφανώ και για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση ε, και στην εστίαση αλλά και στο άνοιγμα του τουρισμού. Ε, είχα την ευκαιρία σήμερα να υποδεχθώ την Πρωθυπουργό της Σερβίας. Θα έχω έχω συναντήσει με όλους τους Βαλκάνιους ηγέτες. Είναι σημαντικοί μας πελάτες, ειδικά για την Βόρειο Ελλάδα, και έχουμε διευκολύνει τις βαλκανικές χώρες, ώστε να μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τη διαδικασία τη καραντίνας, από τη στιγμή που θα προσκομίσουν είτε πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, είτε αρνητικό τεστ PCR. Η Αντιγόνα οπότε περιμένουμε μια σημαντική κίνηση προ τη Βόρεια Ελλάδα και προ την Θεσσαλονίκη, ξεκινώντα από αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμό τη περιοχή τη Κεντρικής Μακεδονία είναι οδικό τουρισμό, έτσι είναι από τα, την εγχώρα yeah. των Βαλκανίων. Άρα και με γνώση κάποιων λαθών που mm. κάναμε πέρσι, θέτω να κοιτάξουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και βέβαια να μην παραλείψουμε το κομμάτι των εμβολιασμών, που νομίζω ότι καθένα που έχει την ευλογία να εμβολιάζεται, αντιλαμβάνει την οργάνωση που έχει γίνει και απολαμβάνει ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο φιλικό προς τον πολίτη αλλά και έχει μια εξαιρετικά υψηλούτη πέραδο διαχειριστική ναι, ευάλωση. Συνδυάζει την, την τεχνολογία με το, με το χαμόγεινο.